Sorina Matei desfinează interviul Cristoi Ughi, o filmare trist cu spatele la public sublinierei de abu sublinierei în fața intervievatului. In unic este efadna. Mizeria puturoas nu se va numi niciodată jurnalism, susține jurnalista Sorina Matei într-o postare pe Facebook. Care critic în termeni extrem de dur interviul acordat de Sebastian Ghilu Ion Cristoiu. Jurnalista susține că inta acestui interviu, care este undeal, sub forma unei discuții filmate, este Efadna, Laura Codroacovesi. Sper ce s-a lemurit toată lumea. Dacă mai era cazul, ce interviul nu este un interviu, în sens jurnalistic, ci este un deal slash o încelegere, sub forma unei discuții filmate, ce se dore subliniere te maximizat subliniere un platin în climax al unei campanii ar cita mic este subliniere Fadna. În filmare Ziaristul pactizează slash confirm slash este conivent evident, feci subliniere, continu sublinierei asumat cu intervievatul, uit ce ele reprezintă în realitate publicul, în sublinierei uit rolul sublinierei intră în mod gre subliniere IT sublinierei fatal în jocul intervievatului, devine prelungirea, confirmarea sublinierei legitimarea lui mediatic. Acceptând să primească subliniere-i se descrie o poz și capturi pe care nu arată publicului pe care el le reprezint. O filmare trist cu spatele la public subliniere-i de abu subliniere-i le-a în fața intervievatului ciugulin subliniere-i mestecându-i firimiturile pe care ci le arunc plictisit. Adulmecând i bucuros subliniere-i în extaz resturile, zici, da, aveți dreptate, mai vreau. A sublinierea ceva n-are lectur nici cu meseria noastră, nici cu jurnalismul, nici cu speciile jurnalistice, nici cu publicul. Ce se întâmplă este o mizerie puturoasă, o subliniere INE care ne face de râs, subliniere INE decredibilizează meseria pentru ce persoane care au legitimație de jurnalist sunt în stare să fac chiar sublinierea IA sublinierea ceva. Ulterior, confirmarea sublinierei realizarea faptului că filmarea nu poate fi numit interviu, e atât de proastă. Lab din punct de vedere al conținutului jurnalistic, pentru ce nu explorează deloc personajul principal subiectul controversat al interviului, ba chiar levit cu intenție, este trecerea la alt nivel. Pe timpul derulării difuzării filmri, re, deja de la episodul 2, chiar intervievatul intri in direct să sublinierei explice sublinieră-i se, i continue filmarea și iesirea arătat iar ziaristul începe să explice ce a vrut să spun de fapt intervievatul pe care el l-a avut în fapt sublinierei nu l-a explorat. îl mai legitimează sublinierei îl confirmă de câte ori poate. În general, întotdeauna în lecturi cu altii, cintele reale ale filmrii, ale discuției, ale intervievatului, ale întregului demers puturos, Finalul apoteotic este ce filmarea care e despre o poz cu altcineva subliniere i acelea sublinierei personaje, tot timpul altele slash odat despre subiectul pe care l ai infac, este explicat tot suplimentar ca dozaj în crescendo sublinierei de alte personaje din aceea sublinierei poz slash captur, rude ale intervievatului. Zasleși captura fiind hartat în continuare publicului. Pentru ce, în esent, în acest caft mizer nu -i nu -i pas de public, ci doar de cinte? O mizerie tipic sublinierei specific marca Sebastian Ghic care n-a înțeles niciodată care este rolul sublinierei locul presei, al jurnalismului în societate, relatia fundamental cu publicul sublinierei practic o formă mediatic de subliniere Antaj, dau poza slash filmarea. Te compromit dacă nu scap de dosare, doar pentru ce el are probleme sub guliere, i o face numai prin intermediul prietenilor săi care ne maculează meseria", scrie Sorina Matei, pe Facebook.